Incluziile ministrului Justiției după interviurile pentru subliniere Fiadicot, semnal negativ pentru Horodnicanu. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, anunc finalizarea interviurilor cu procurorii care s-au înscris în cursa pentru subliniere fiadicot. De subliniere exemple de întrebări care au fost adresate candidaților, cu un accent pe horodnicianu, actualul procuror subliniere Efaldi Cot, care a fost întrebat tocmai lucruri care reprezint selectiunii ale propriului mandat. Comisia de interviu pentru selectarea viitorului procuror Sef a fost formată din 5 membri semnatul și cei patru secretari de stat de la Ministerul Justiției. Interviul a durat câte o pentru fiecare candidat. Au fost abordate probleme punctuale. Spre exemplu, domnul Horodnicanu a fost întrebat, printre altele, despre problema achizițiilor, cauzezii si remedii, problema termenului rezonabil de finalizare a urmaririi penale, în condițiile în care de 11 ani un dosar nu este încă finalizat, sau despre limitele libertății de exprimare ale magistratilor. vom finaliza procedura de selecție la nivelul MEJ, scrie Tudor El Toader pe Facebook. Procurorii Daniel horodniceanu și Felix Beniel s-au înscris în cursa pentru FIA Daniel Horodniceanu este procuror al directiei, iar Beniel este prim procuror al parchetului Tribunalului BACU. Felix veni la candidatii pentru un post în CSM.